Metakognisjon, selvbevisst læring, dette er en forelesning av mig Andrew Thomas på Høgskolen i Østfold til de bedunnelige lærerne på Kulneren og Jelsnes i forbindelse med Dekomp-prosjektet vårt i vår 2022. Og, og vi skal snakke om dette i forbindelse med en Sway, så um, hvis ikke du uh, har sett Swayen, så um, finn frem den, for det er noen, noen spørsmål som går til før og etter å se denne videoen. Så for noen år siden um, hadde vi en debatt på høyskolen um, angående hvor mye undervisning studentene våre hadde gått av. Uh, og det er kanskje et litt underlig spørsmål, um, og det overrasker kanskje ikke at det handlet om nedskjæringer, men det er også sånn at, um, at svaret er ikke nødvendigvis jo mer jo bedre, og det er någon som har för det for jo mer jo bedre, men det gjelder ikke å bare rope ut kloke ord og fakta um, på um, någon studenter døgnet de. fordi um, på et eller annet tidspunkt må de sove, på et eller annet tidspunkt må de spise og leke, um, de også, um, først og fremst de kanskje. Så fråggan er hvor mig um, tid visst till til um, vad de drivs med eh uh, sin egen upplevelse då på det vi vet ut pedagogisk forskning er at, at det vi sier til elevene betyr mye mindre enn det de sier til hverandre. Og veldig ofte så er dette en om å si jo mer undervisning jo bedre, i hvert fall fra vårt hold. Det om vårt behov for å få ut et budskap heller enn elevenes eller studentenes behov for å lære seg noe. Derfor um, reduserte vi litt grann undervisning, men først og fremst um, så det vi burde gjort var å finne ut hva slags samtaler vi bør erstatte det med. de elevene trenger å um, snakke sammen for å lære sig bedre, og det de trenger å snakke sammen er, er om er to ting. Den ene, de må snakke sammen om fag, men i tillegg så må de snakke sammen om læring, fordi uh, det er mye som tyder på det er det som gjør dem best egnet til eller utrustet til å läresätt ting. Och eh denna uppdagelsen eh, utifrån från vetenskap och diverse andra eh, ting har något in i läroplanen. I den gamle läroplanen eh, kunskapslöfte så hade vi en generell del som genspeglade Gudmund Hernes eh, sin livsfilosofi så det ut som. Den nye versionen vi är med begrundat i eh, pedagogisk eh, kunskap. Och därför er det en liten del som heter att lære och läre. Um, og det er nøkkelsetningen, denne her. Ved å reflektere over egen og andres læring kan eleven litt etter litt utvikle bevissthet om egne læringsprosesser. Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikle. Gjennom arbeid med faglige utfordringer vil elevene få kunskap om hvordan de lærer og utvikler seg i faG. Du bru en sikt utvikles når elene sig sammenhänger med lokenskapom og nå de beherrsker, et manfall av strategier for å tilænde sig og dela og forhold seg kritis tilkunskap. Så nu av dete kjenner vi igen fra opæningen om eller den opdatæringen om dubdelæring. Men mye av poenget handler også om at elevene skal lære seg strategier for læring. De skal bli kjent med sin egen hjerne og sitt eget «jeg» um, og forstå hvordan de egentlig um, når og hvordan de lærer seg best. Um, og vi har varit inne på dette før, sant, om denne spørsmålet, hva er det som kjennetegner den gode eleven? Ikke den gode som vi tenker, den moralsk gode, men den gode, den dyktige, den eleven som er god til å lære seg ting. Og dette formulerer John Hattie, som er beriktet i læreruddanningene, med tre spørsmål. Jeg skal ikke snakke om hans fund, men hvordan han formulerte de tre viktige spørsmålene som alle elever trenger å stille seg. Hva driver jeg med? Har jeg forstått oppgaven riktig? Driver jeg med læring akkurat nå? Driver jeg med det, som, det er meningen jeg skal drive med? Og er det slik at jeg forstår oppgaven? Um, oppgaven ofte så er det slik at når vi ikke forstår det, den største hinder for å forstå det, er ikke um, det at vi gir opp håp, det er at vi tror vi har forstått det. Så elevene trenger å, både, um, å ha både mestringsopplevelser, um, slik at de um, egentlig forstår at de er i stand til å lære sig noe, men også... Um, manglende mestringsopplevelser, kanskje. Eller de trenger å vite at det er en utfordring foran dem. Og det er en utfordring som de kanskje ikke mestrer, og det må være helt greit. Og så, metoder anvender jeg? Og dette handler um, både om, for eksempel i et mattestykke, hvis vi gir en situasjon som krever uh, regning, og at elevene vet at dette her gjelder å gange og ikke å plusse. Um, og så videre og så videre, men i tillegg så er det pedagogisk, altså trenger jeg å ringe til en venn, trenger jeg uh, å finne ut av det for selv, trenger jeg å google dette um, så det vil si pedagogiske metoder, metoder som gjør at jeg kan tilegne meg, um, eller mestre eller lese den utfordringen og den siste, blir jeg dyktigere elev, og igjen, ikke bedre, um, men dyk dyktigere til å lære mig ting, for eksempel um, har jeg blitt bedre til gruppearbeid? Fordi jeg kommer til å bruke enormt mye tid på gruppearbeid um, i, i min karriere som, um, som elev. Eller um, hvordan leser jeg denne teksten? Kunne jeg lese den bedre? Og den siste um, er noen ganger et problem, og jeg kjenner at ofte så, um, i universitetssammenheng så blir denne eksportert. Vi får et helt semester av, eller slik jeg husker det da jeg var student, så får vi et het semester av fag, fag, fag, fag, fag. Og så når vi kommer til examen. så plutselig har foreleseren et annet ansikt opp. Hun på en måte blir litt mer kompis og, liksom, og gir oss et råd, og det er råd som han eller hun lærte sig da de var student. Men når vi er pedagoger, eller når vi lærer, lærer våre studenter pedagoger, så hadde jeg forventet litt mer av det samme. Ofta så handler det om studieferdigheter, og ofte så blir det skrekk og gru eksportert eller subkontraktert til noen eksterne foredragsholdere som er gode på et tankekart, eller til å skrive lister, eller til å ha noen gode hukommelsesteknikker, eller som er gode på repetering. Men vi er profesjonelle teologer, pedagoger, um, og, um, og vi, um, vi vet vilken effekt samtale har, vi vet at elevene, um, at elevene har gått av å snakke sammen om ting sammen. Um, og vi tar noen pedagogiske valg, så det kan henne det er et poeng at de deler den pedagogiske bedømmelsen sammen med våre, um, med våre studenter og våre elever. Det handler ikke om um, å finne ut Um, vad slags um, tidsbruk jeg bør ha før eksamen. Det handler om å styre store spørsmål, sånn som for eksempel, hvordan ble Tiger Woods så god som han er? Um, trenger man å være dyktig på bare én ting um, for å løse um, skoleproblemer eller skolen, skolenes utfordringer? Um, eller um, er det et poeng å gå med bredde, og, og mye tyder på at bredde er bra hvis du skal ha en spisskompetanse? Um, men poenget er, hvordan kan jeg løse mine karrieremål, men også mine mål til å være bedre til å drive med dette med skole? Sånn som min dotter har begynt å si, jeg driver med skole, jeg skal gjøre skole. Um, og jeg synes det som om jeg ikke liker det rent grammatisk. Jeg synes det er et viktig spørsmål. Um, hvor gode er vi til å skola, skole? Um, hvor gode er at, at elevene stiller det spørsmålet til seg selv. Så det til her er noen av de tingle som var, som ville værk på listst om me hvis jeg skulle dela. Um, go gikket min med mine elever. Men det er professionella pedagoger som sagt læring är det det kan. Det är inte bara faglärare. Det er lärare där kan pedagogik og didaktik. Det vet om kunskap. Och där er det ett poäng att finna ut vilka av de tingena som det vet om kunskap, det det inte bör hålla som professionell hemlighet, men som det det det är med deras elever. Okay, så, og dette handler om læring. Vel å merke, Anne-Grethe kommer til å ta opp dette med det sosiale. Det er ikke at læring er viktigere enn det sosiale. Det er bare at noen av dem disse ting henger sammen. Um, og, um, og denne refleksjonen hjälper akkurat uh, dette med læring. Vi skulle, det er helt riktig at uh, relasjonene våre og tilfredsstillene våre er viktig hvis vi skal drive med læring. Men det er, kanskje, kan være et poeng at vi ikke dveler alt for mye på uh, relasjonene når de er gode. Um, vi, bør ikke, um, vi bør ha en god relasjon til våre elever, men vi bør ikke ta veldig mye plass i deres verden. Fordi de skal egentlig um, ha fag og kunnskap i centrum og ting som er utenfor dem slik at de, hverken de eller vi de blir narkosisistiske eller selv opptattet. de vårt håp er, er vel at de skal være like begeistret, like forført, like, like oppslukt av visdom og sannhet som det vi er.